Це залежить від того, куди саме, куди саме вони, вони б мене запросили і в який власний орган. Я думаю, що вони мали на увазі робочу групу по підготовці до, до власне, цього позачергового конгресу 6 березня. Ем, ну, щось, ну, я точно погодився, я будь-який будь журналіст на моєму місці погодився. Це, це не те, що я такий унікальний. Ем, я дуже, я, хіда, хіба що думаю, що я не мав би там ніякого права голосу реального запропонувати і так далі. Ми, я ж вчора, е, чи коли це було е, на власній конгресі позавчора, е, це виглядало так, що е, голосів багато і пропозицій щодо того, що, от, що робити далі, нам, коли конгрес має відбутися чи не має бути, прозвучало штук п'ять різних, але потім став, е, прозвучав Георг, Георгій Суркіс, який сказав, е, коротше, давайте це, не розводити тут парламентні місце для дискусій, і має бути так і так і так. От за, за уставом, як я його трактую, ми маємо зробити тету і тету. Решта – це все зайві розмови, і всі, всі замовкли, всі, е, весь плюралізм на цьому закінчився. І мені здається, що десь приблизно так федерація існуватиме, і робоча група існуватиме. Єдине, що, звісно, чим, чим більше там всередині журналістів, це було б тим краще. Інший рівень проблеми. Коли ми а, тут ми не знаємо і взнали, що вони домовились, а тут ми не знали, а тут ми взнали, знаємо, а що робити? Ну, не знаємо. <сум> от, от. Все, а все, все одно ми не маємо важелів. Оце було б проблемою, але це все-таки проблема якогось іншого рівня. Єдине, що ну, от з, з уст Павелка власне це виглядає, як такий полк, що типу, я і вам хочу сподобатися, і тим сподобатись, і вийду з Дому футболу до людей, які чогось називають себе ультрас, і... Грають роль таку дуже дуже для них незвично. Явно не явно вперше чи в друге. Відіскоп спортивне відео.